Tulevaisuuden työelämä. Mitä se minulta vaatii? Jatkuva oppiminen ja ennakointi. Oman osaamisen kehittäminen on työelämässä menestymisen kannalta välttämätön taito. Tähän liittyy kyky elää hetkessä ja ennakoida niitä tulevaisuuden tarpeita, joita työntekijöiltä odotetaan. Valitettavasti meillä ei ole kristallipalloa käytettävissä, josta näkisimme kirkkaasti, mitä tulevaisuuden työelämässä tapahtuu? Paljon voimme ennakoida, mutta vasta tulevaisuus näyttää sen, panostimmeko oikeisiin asioihin. Jos mietimme vuosikymmeniä taaksepäin, on työ muuttunut paljon. Niin se tulee varmasti muuttumaan myös tulevaisuudessa. Ammatteja katoaa ja uusia tulee tilalle. Mitä luulet, miltä sinun tutkintosi näyttää tulevaisuuden työmarkkinoilla? mien vahvuuksien tunnistaminen. Tapahtuu työelämässä sitten mitä tahansa, on jatkossakin keskeistä pohtia seuraavia kysymyksiä. Kuka minä olen ja mitkä ovat minun vahvuuteni? Näitä kysymyksiä pohtimalla löydämme omat vahvuutemme. Ne asiat, joihin olemme luontaisesti suuntautuneet. Asiat, jotka ovat meille tärkeitä ja merkityksellisiä. Asiat, joiden toteuttaminen saa meidät kukoistamaan. Tällainen työntekijä hyödyttää myös työnantajaa ja sen kautta koko yhteiskuntaa. Olet hakeutunut opiskelemaan oman kiinnostuksen kohteesi mukaisesti. Valmistut tiettyyn tutkintoon, mutta mitä se tarkoittaakaan työtehtäviesi osalta? Mitä kaikkia työtehtäviä se lopulta mahdollistaakaan? Erilaisia tehtäviä ja toimenkuvia tulee uskaltaa tarkastella laajasti eri silmälasien läpi. Missä tehtävässä juuri minä olen parhaimmillani? Sosiaalinen älykkyys ja työskentely virtuaaliympäristöissä Sosiaalinen älykkyys on globalisaation myötä muuttanut muotoaan. Viestintä tapahtuu yhä enemmän teknologian avulla. Viestintä eri välineiden avulla on joskus haastavaakin ja kanssaviestiöiden reaktioita, ja tarkoitusperiä ei ole niin helppo ymmärtää. Virtuaalitiimeissä työskentely on olennainen osa työelämätaitoja. On tärkeää tällä kärryillä uusista tavoista tuottaa sisältöä ja hyödyntää sitä viestinnässä. Sosiaalinen media ja digitaalisuus ovat jo lähes kaikkien työntekijöiden arkipäivää ja teknologian edelleen kehittyessä tulevat olemaan yhä useamman työvälineitä. Uskallanko astua työelämään? Edellään lueteltu työelämässä tarvittavia taitoja. Monia niistä opit työtä tekemällä. Tutkintosi tuo sinulle erityisosaamista, jota työelämä tarvitsee. Sen jälkeen tarvitset hyvää asennetta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kyky suhtautua positiivisesti uuden oppimiseen ja kehittämiseen auttaa sinua menestymään työelämässä. Tälläkin kurssilla olet perehtynyt myös työnhakutaitoihin. Tätäkin taitoa tulet varmasti tarvitsemaan työelämän muutoksessa ja oman ammattitaidon kehittyessä.